في وصف صاحب كالعلم في الناس له أعلام قام سليمان هو خير الرجال اللي له من الناس شال وزداني في خير الخصال ابن حسن وابن القراء يا حبر شعر يا قلم سجل على الرحوس القمم في وصف صاحب كالعلم في الناس له أعلام في الشدايد ما بتفاء مضرب مثال للوفاء ما ينصفه كل القلم راعي البخور والصحاب بدون مطلب او سبب الا الوفاء عند الطلب واللي ندي ما يضام والنعم فيك يا ابو سمير يا صاحب القلب الكبير افعالك السنه كتير لك من دينا كل احترام طويلة وابدا